أيها على درب الهوى للشاعرة دكتورة أمل العربي أيها السائر على درب الهوى أيها السائر على درب الهوى انتظر أيها السائر على درب الهوى انتظر انتظر واسمعني أريدك انتظر واسمعني أريدك أن تحملني معك أريدك أن تحميني ما على مهب الريح. أريدك أن تحميني ما على مهب الريح. أريدك أن تحميني ما على مهب نجوب الصحراء بالوديان، نجوب الصحراء بالوديان ونعبر المحيطات والأنهار. أيها السائر على درج الهوى انتظر واسمعني أريدك أن تحمني معك على مهب الرياح نجوب الصحراء بالوديان ونعبر المحيطات والأنهار ونبحث نبحث ونسأل عن جنة يسكن بها العشاق نبحث ونسأل عن جنة يسكن بها العشاق في بستان من الأزهار والفرشاق في بستان من الأزهار والفرشاق تحلق فوق الأوراق نعصر من الورد عطر الحب نعصر من الورد عطر الحب ومن نجوم الليل نصنع كلادة نلبسها تتوج بها كسة غرامة ناصر من الورد عطر الحب ومن نجوم الليل نصنع كلادة نلبسها نتتوج. نتوج بها كسة غرامة ومن نبع هوانا نسكي الزهر نلبسها تتوج بيها قصة غرامنا ومن نبع هوانا ومن نبع هوانا نسكي الزهر أيها السائر أيها السائر على طريق المحبة أيها السائر على طريق المحبة كم أتمنى أن أكون لك أترك الذي تتعطر به في مساءك أكون شمسك التي تزللك في صباحك أن أكون نسمك هواء تتنفس بها أيها السائر على طريق المحبة كم أتمنى أن أكون لك أترك الذي تتعطر به في مساءك أكون شمسك التي تظللك في صباحك أن أكون نسمة هواء تتنفس بها أن أكون نسمة هواء تتنفس بها أن أكون نسمة هواء تتنفس بها أن أكون وردة تتجمل بها في صهرك أن أكون حلم من أحلامك أن أكون نغمة تسمعها في ألحانك، أن أكون كلمة تكتب بها أشعارك، أن أكون نغمة تسمعها في ألحانك، أن أكون كلمة تكتب بها أشعارك، كم أتمنى، كم أتمنى أن تكون أنت وأنا، وأنا وأنت، كم أتمنى أن تكون أنت وأنا. كم أتمنى أن تكون أنت أنا وأنا أنت كم أتمنى أن تكون أنت أنا وأنا أنت كم أتمنى أن تكون أنت أنا وأنا أنت فانت السائر دائما في دمي وشرياني فانت السائر دائما في دمي وشرياني فرحم أيها السائر فرحم أيها السائر قلبا تعز في هوى ارحم ايوب السيد قلب متعظم في هواك ما تعيت دكتوره امل